Ja, god morgon. Välkommen. Eh, till Naturvårdsverkets. Vad vi det för? Morgonsoffa. Mm. Får vi, kalla det för. Eh, vi ska prata om biobaserad plast, men först, vilka är ni? Ska jag, börja? jag, jag heter Åsa och jag jobbar här på Naturvårdsverket med plast och nationell plastarmening. Och, och jag också. Och liksom Åsa. Så tillhör jag en national, nationell plastamordning Och eh, det gör ju även Henrik som är vår kommunikatör. Eh, Lena Stig heter jag. Och det jag kan säga är att nationell plastamordning det handlar ju om att vi ska eh, samla information, sprida information och driva framförallt driva hållbar plast, plastanvändning framåt. Mm. Men idag så handlar det om att vi ska prata om bioplast. Ja, mm. precis. Jag heter Henrik Lövenham, och är kommunikatör. Och jobbar mycket med plast. Ja, men precis, vi ska prata biobaserad plast och uh, syftet är lite så här, det finns en begreppsförvirring här som vi mm. vet finns. Den har vi upptäckt i undersökningar och mm. sånt. Mycket begrepp och vad betyder de olika begreppen och hur gör man med plasten och, och uh, är det något mer vi vill tillägga om vad naturvårdsverket gör inom plastfrågan? När Lena beskrev ju vår nationella plastsamordning på ett bra sätt och vi har ju en färdplan som, där vi försöker staka ut riktningen för vad en hållbar plastanvändning är och som, ett, som en del i den så har vi också det här med att vi behöver, bli, vi behöver ha mer biobaserad, mer återvunnen råvara eh, och vi behöver förstå vilken, råvara som ska användas, eller vilken plast som ska användas på vilket ställe. Eh. Det här seminariet, eller morgonsoffan, vi det för kommer att finnas kvar att titta på i efterhand. Vi ska texter eller låta det ligga kvar. Eh, vi kommer inte kunna ta frågor direkt live under, under sändningen, men vi har fått frågor inskickade till oss. Och det har, vi har många egna frågor. Jag har många egna <laughs> frågor som jag vill ha svar på. Och vi hade ett seminarium eh, om plastforskning för några veckor sedan, där det också uppkom frågor om biobaserad plast. Så att vi, vi har frågor så. Klarar oss. Eh, först ska jag säga så här: alltså ingen plast. Var så den är nedbrytbar eller biobaserad eller komposterbar ska ju slängas i naturen. Det vill vi ju vara ganska tydliga mm. med nu på en gång så. Först. Men vi, ska, vi kommer att prata mer om, om det och varför. Men vi kastar oss på kärnfrågan. V vad är biobaserad plast? Ja, men då kan man säga att biobaserad plasten är tillverkad helt eller delvis- –av, av råvaror från eh, naturen, förnybara råvaror. Och I princip så handlar det om växtriket. Det, är, det kan vara majs, det kan vara trä, det kan vara eh, sockerbeter. Eh, och som det låter biobaserad, den är baserad på biomassa. Och I de här jag menar, i majs och sockerbeter och, och trä, så finns det ju cellulosa, det finns mjölksocker eller socker, det finns lite olika polymerer som man kan använda. Och en vanlig, vanlig plast det är ju PLA som ganska många har hört talas om. och Den tillverkas just från från mjölksocker. Man har fermenterat mjölksocker från exempelvis majs och sen gör man en, en, en plast och en, en polylaktid. Sen finns det också andra plaster som är mer lika de fossila, droppinplaster. Och de, de har ju samma, de är identiska med, med en, en vanlig polypropen till exempel. Så Det är också en biobaserad plast som är efterfrågad idag. Och biobaserad Eh, behöver inte betyda att de är nedbrytbara, kan man ju börja med. Ja, ja. Och biobaserad betyder heller inte nödvändigtvis att de är gjorda av 100% biobaserad. Nej, om vi pratar om de här droppinplasterna. Mm. Även om den är gjord av till exempel majs, men man räknar det fortfarande som plast. Mm. Alltså det, det, det är fortfarande en plast. Det är definitivt plast. Eh, för att det, det dyker ju upp lite då och då så här, ja, men du kan äta den här pennan. Den mm. är gjord av majs så du kan äta upp den. Alltså kan man det. Nej, det tycker jag väl inte att man ska sätta sig och göra. Det är fortfarande plast. Mm. Och det finns ju fullt med reklamer med plastfritt. Eh, olika saker är plastfria, men men oftast är de inte det utan det är fortfarande en plast som. Man menar som att inte är gjorda på fossil. Mm. fossila råvar, mm. kanske. Men och sen vill jag också kommentera det här med att den är delvis eh, biobaserad. Och det kan vara väldigt vilseledande att det kan räcka att den innehåller 20% biobaserat material. Men ändå så kallar man den för biobaserad. Right. Och det här har man försökt komma ifrån när man eh, i vissa märkningar så ska man då eh, verkligen beskriva hur mycket eh, Biobaserad plast mm. är. Så att både som när man gör val liksom som konsument så ska man ju fråga efter det. Men också viktigt att producenterna att de redgör för hur stor andel biobaserad plast är. Mm. Men det är ingen officiell märkning, så det finns inte en gräns. Eller? Ja, men det finns ju standardiseringar och certifieringar som, som, som pekar på att du måste, måste ange det. Mm men biobaserad plast är väl någon sorts samlingsnamn kanske. Det finns olika sorters mm. biobaserad plast mm. också. Ja precis, det var som Lena var inne på. Det finns ju biobaserad plast som är gjord eh, eller <laughs> biobaserad plast är gjord av biobaserade råvaror till någon viss procent då, som vi har varit inne på. Sen kan den vara antingen <coughs> precis lika beständig som en, som en vanlig plast. Eh, en, ett vanligt exempel på det är ju plastpåsen som man köper i affären. En, av majs, eh, står ofta 80% majsplast eller något sånt där, eh, till att den är nedbrytbar eh, och, och så ofta då komposterbar. Och det kommer vi komma tillbaka och förklara vad det handlar om. Eh, men sen kan det också vara så att, att den kan vara eh, gjord av, av eh, eh, ja men alltså fossilt fortfarande där och också nedbrytbar. Så att liksom, det finns alla varianter här i, en, i någon slags fyrfältare. Det finns en pedagogisk fyrfältare som visar fossilt biobaserat nedbrytbar, icke nedbrytbar. Och en biobaserad plast kan ju röra sig i vissa av dem där och en bionedbrytbar plast kan röra sig i andra. Så att en bionedbrytbar plast kan också vara gjord av fossila material. Och, och ofta är det ju en blandning då att ja. du kanske har Både en fossil plast och en biobaserad plast. Och tillsammans så är de bionedbrytbara mm. enligt definition. Ja. Så det, det är ganska den där begreppsförvirringen som uppstår är inte så konstig. Det är svårt bara att förklara det så här enkelt. Ja. Blir konsumenter det är ju mm. nästan omöjligt. för Det är ett par ord som dyker upp alltså biokomposit. Till ja, men det är likhet så har vi samma dilemma där med det som man kallar bioplastslarvigt, att det kan innehålla väldigt lite eh, biomaterial. En komposit är ju en blandning av två material, du förstärker en, ett material med ett annat material, ofta eh, en, en fiber. Och när det gäller biokomposit så är det vanligtvis så har du en... en en, en plast, en vanlig plast, och så förstärker du den med en biofiber som en växtfiber till exempel. Det finns också att man kan förstärka det med, med trä. Eh, och om man skulle vilja ha den som hundraprocentigt bio, biokomposit, då, då skulle det vara en kombination mellan en biobaserad plast och en biofiber. Men oftast är det bara biofibern som är, eller fibern som är biobaserad. Just. Mm. Har du något exempel på sådana produkter? Vad skulle det kunna eh, vara för något? Ja men jag tror det finns ju då där det kan vara bra finns det ju en, en man har tagit fram det, sånt som är man ska bränna. Att, att man har en, en komposit av en återvunnen plast kanske mm. men att man har en, en, en biofiber. Då ska det ändå brännas. Just. Mm. Eh, ska vi ju se in i den här begreppsdjungeln kring komposterbar plast. Mm, låt oss. Den, det är ju någonting som man som konsument ser överallt nu. Alltså till och med i kläder och mm. liksom olika sorters förpackningar. Allt medel så står det att den här kan du slänga i komposten. Mm. Men vad, vad, finns det någon, hur förklarar vi komposterbar? Ja, komposterbar betyder ju att den eh, oftast är de knutad till en standard. Och den standarden handlar om industriell kompostering. Och kompostering är en process där vi eh, tar eh, och vill bryta ner material med eh, syre. Alltså det som händer ute i naturen. Eh, och så, och en industriell kompostering då är det en jättestor hög- eh, där material ligger, det blir tillräckligt varmt och det ligger tillräckligt länge. Så Det är inte, det är inte en naturlig process på så Det är inte exakt samma som händer med löven ute i skogen. Eh, och de här komposterbara plasterna eh, mäts då som att de eh, försvinner eller bryts ner i den där komposten. Eh, men man slutar mäta vid ungefär 5 mm, och det är där vi börjar kalla, kalla det för mikroplast. Så det där tycker vi är lite problematiskt. Då, att de, de, de försvinner visserligen bryts ner, eh, men inte helt och. Den här stora faktorn att det är industriell kompostering vi pratar om, det är en, en, en industriprocess. Det är inte det som händer kanske hemma i din hemkompost. Och det är heller inte det som händer om den här plasten slängs ut i naturen. Um, så det är väl det första att komma ihåg att vi... Uh, ja, det, det är som inte så att bara för att din hundbajspåse är gjord i komposterbar plast så bör du låta den ligga i skogen utan den ska du definitivt slänga också. Och till det hör ju att vi inte har industriell kompostering i Just Sverige. Mm, precis. Ja, precis. Så, att, så, att, så att, att lägga dem i matavfallet blir lika fel. Därför att matavfallet i Sverige idag, i de allra flesta kommuner så går det till rötning. Som är till skillnad från kompostering, då behöver syre för att byta ner. Så i rötning så har du inget syre. Så det är en väsensskild process. Um, och då ställer den här plasten verkligen till det i rötningsanläggningarna. Just, så ska jag inte slänga i i den komposten som vi har under diskbänken. Och kanske helst inte i trädgårdskomposten heller? Nej, för du får förmodligen inte tillräckligt varmt i din trädgårdskompost. Och kanske inte tillräckligt optimala förhållanden för att den ska brytas ner. Och kommuner idag har ju då, de får ju ta bort den här plasten för att den ska fungera. Mm. Och det, så de har problem idag, kommunerna, med att det hamnar plast i, i det som skulle kunna. Mm. Så att man måste ta bort den. Och, och då kanske man också då tänker så här, okej, okay, men vi pratar ju om plast, Varför pratar ni bara om att det inte ska lägga sig i kompostpåsen? Jag vet ju att jag ska sortera mina plastförpackningar i förpackningsåtervinningen. Men då är det så att den här komposterbara plasten eller nedbrytbara plasten, den görs inte speciellt bra i förpackningsåtervinningen heller. Så där sänker den kvaliteten på det materialet som kommer ut. Eller till och med förstör den helt så att det inte går att... Går att sälja för den är svår att, att sortera ut. Och den, eftersom den är gjord för att brytas ner eh, i en mekanisk återvinning som är det vi har i Sverige, så där tvättar man ju plasten och det blir som ska bli. Så att då sätter man ju igång lite grann den där nedbrytningsprocessen. Så den ska heller inte läggas i den vanliga förpackningsinsamlingen, utan alternativet blir att lägga den i brännbara påsen. Just det. Mm. Men För. för Ja, precis. För vi har fått en fråga inskickad till oss, vad händer när den här biobaserade plasten hamnar via till exempel avfallskvarnar i biogasanläggningar? Mm, det är nu sa du biobaserad plast, det är ju en helt annan, men jag tänker att den om, är vi... f... ja. Ja. Um, om den komposterbara plasten hamnar i, via kvarnen så då är den lite sönderkvarnad kanske. Uh, och sen hamnar den i en rötningsanläggning, den kommer inte försvinna där för som sagt rötning är ju något helt annat, så den finns kvar helt enkelt Om den redan är söndersmulad från någon avfallskvarn, då kanske den inte sätter igen själva anläggningen om den har blivit tillräckligt små bitar. Men den kommer att komma ut i, i äh, öslammet som blir efterrötningen. För då har också en av frågorna Ska man som produktutvecklare eller när man jobbar med ska man är det värt att satsa på plats plast? Um, för Det är ju inte så många som har egen kompost hemma som är så bra och som sagt är det industriella kompostanläggningar henne i Sverige. Nej, nej men och det, det beror ju på. Det viktigaste är ju, behöver man ha den här funktionen med nedbrytbarhet? Om den fyller en funktion så, så kan det specifika tillämpningar där man kan behöva den. Men där tänker jag att Även där så måste man tänka efter. Det kanske finns något annat material som är bionedbrytbart, som inte är plast som fyller samma funktion mm. inom jordbruket till exempel att man kan hitta alternativa material. Mm. Men det finns ju då specifika, till exempel inom vården när man vill att det. Att då är det inte komposterbart utan mer man tänker bionedbrytbart, men det bryts ner i kroppen. Eh, en suturtråd till exempel som, som man. Eh, sparar väldigt mycket på att den bryts ner istället för att man ska göra ett ingrepp och ta bort den igen. Mm. Men, men om man tänker, om, man, om, om den som ställer frågan är en förpackningsdesigner sig, eller någon som köper in engångsprodukter, för det är ganska ofta där vi ser den här typen av alternativ och man kanske tänker att det ska lösa den, plast, den plastproblematik som finns med nedskräpning och, och liksom sådana grejer, då skulle jag säga att det är ett dåligt alternativ med med komposterbara eller nedbrytbar. Det också för att kunden faktiskt inte fattar. Utan vi ser ju att det, fin det finns stor risk att det leder till ökad nedskrappning. Just för att du tänker att ja, men den här var bra, den är komposterbar mm. eller, eller biobaserad till och med. Um, och då kan jag slänga den var som helst. för Då är det som äppelskruttet. Eller ja, men, och det kan ju ofta vara mycket fiffigare att tänka på att den här ska vara cirkulär. Mm. Har man, man redan tänkt på att liksom det här är smart att hitta något bättre funktion. Men annars är det cirkulär att den är återvinningsbar istället. Mm. Och det kan ju en biobaserad vara. Mm. Men en, en, man behöver ju inte ha den här funktionen nedbrytbar. Ja, precis, för det var en fråga som dök upp på ett seminarium, men är det värt att ta fram produkter som bara ska användas sig en gång och sen förmultna istället för mm. att produkter som ska material återvinner? Jag, jag, jag tror att man kan nog säga att det inte är värt det, utan bättre att tänka återvinning eller till och med återanvändning då. Mm. Ja. Ja, men precis. Ja. ja, det är mycket förvirring, det står ofta på förpackningen liksom att det här, det här är komposterbart och då tänker man automatiskt. Men då dumpar jag det i komposten under diskon som mm. ändå går till kommunen. Liksom. Mm. Men det ska vi inte göra. Nej. Nej. Eh, vi har varit inne på nedbrytbar plast. Va, mm. Hur definierar vi det? Ja, men om man tänker bionedbrytbar, alltså det som man jämför då med, med naturligt som bryts ner, så, så är ju då tanken att med mikroorganismer så bryts det ner till till vatten och eh, koldioxid, och, och även det kan vara metangas, och sen biomassa. Ehm, och det som Åsa sa tidigare, så finns det ju standarder som, som, som regler, eller berättar både vad komposterbarhet är och eh, eh, nedbrytbarhet. Mm. Och det här är ju att de bryts ner under en viss tid eh, och till en viss storlek. Det kan ta 6-12 veckor innan den bryts ner men den är ändå definierad som bionedbrytbar. Mm. Du nämnde tråd i sjukvården, finns andra tillfällen det är lämpligt. Med. Jag tänker på diskmaskintabletter det finns ju eh, sådana med plast runt. De är nu i för sig lite grann under lupp på EU för att vi är också måna om att inte råka släppa ut mikroplaster. Vilket är risken när man pratar om nedbrytbar plast generellt. Men just motsvarande applikationer finns ju också när, när, när det blir lite varmt och lite fuktigt då, då underlättar man ju för den här nedbrytningen att ske också. Ja, för det vi har sett i lite enkäter och sånt det är också att man man tror att man kan skicka det här i naturen så det gör mm. ingenting med Nej. att dumpa den här mm. påsen eller varken, men mm. vad händer rent liksom? Ja men, men eftersom det kan ta, alltså dels beror det ju på vilka vilken miljö den här plasten hamnar i. Är det, är det vatten, är det jord, är det liksom... Är det under kontrollerade betingelser som man, där man vill ha det? Men när det är bara i naturen så, så hinner den ju göra skada innan den bryts ner. Um, och sen beroende på vilken miljö det är så tar det ju olika, olika lång tid. Men också att den, som Åsa var inne på tidigare, att bryts ner till, till mikroplast. Mm. Att man får mindre och mindre delar. Men också att den, att den hinner spridas innan, innan den bryts ner helt. Så att. Mm. Mm. Så, den ska inte i naturen helt enkelt. Nej. Nej. <laughs> eh, vi kommer in mer på sortering och sånt. Eh, jag har hört ordet, är ska jag uttalare. Också nedbrytbar plast? Också nedbrytbar, precis. Det, då bryts den ju ner med hjälp av bara syret så att Lena beskrev ju med mikropartiklar och det är mer av process men också nedbrytbar eh, då behövs det syre och solljus ofta på den så det är vanligt i jordbruk som man till exempel, man lägger ut en täckfilm. Men eh, faktum är... Nej men alltså, nej? det är också så att den här också nedbrytbara den är ju oftast fossil och du tillsätter ett metallsalt för den är inte bionedbytbar utan det bryts ner om du, du vill liksom trigga en nedbrytning mm. med, med metallsalter till exempel mm. och där, eh, där har man ju då till exempel i engångsplastdirektivet för, från i år förbjuder det för man, man ser här riskerna både att det är att den är att den inte bryts ner fullständigt, men också att den som, som ett värre mm. alternativ. Så det är förbjudet i hela EU? Ja. från och med nu. Men då kan jag ge ett exempel på en, en produkt som, som har funnits, som man har trott har varit bra. Det är den här trimmetråden. Mm. Där har både, både de som tillverkar och säljer kontaktat oss och även frågor från, från, från kundtjänst. Där det då finns... Både en vanlig fossil och sen finns den också nedbrutbar nedbrytbar eh, plast. Eh, som man, man tror då att det här är ett bättre alternativ att den bryts ner. Eh, men dels att trimmetråden liksom slits ju av, den plasttråd. Så att här har vi ju båda alternativen i dålev, de mm. hamnar i naturen. Mm. Även den fossila som fortfarande finns tillåtna att sälja på marknaden. Där man tycker att här skulle vi kunna ha en en metall eller annat sätt att, att, att äh, använda liksom mm. och röja. Mm. Just det, men det finns inga alternativ än så länge, eller? Metallklinga. Jo, Metallklinga. Metallklinga, Metallklinga. Alltså. Mm. För om man pratar biobaserat plast överlag, är det någon skillnad kvalitetsmässigt mot Nej, om vi, om vi pratar om de biobaserade drop in plasterna, mm. så, så är det ju inte det. Det är ju exakt samma polymer, exakt samma möjligheter till, till tillsatser. Och så där. Eh, Och sen den, den komposterbara plasten, då om vi väljer att kalla den för det. Eh, så det är klart att kvalitetsskillnaden är ju i dess egenskaper. Du kanske inte vill. Eh, bära så tungt i en sån påse, för de kanske inte håller riktigt lika mycket för men, men det. Men det kommer ju av, av dess egenskaper, så man får ju välja baserat på det. Vill du komplettera? Ja, mm. jo, men och sen Om man jämför då med att, att generellt att blanda material- så kan ju det vara en nackdel om det är olika typer av material. Ja. För det är svårare att ta hand om det. Exempelvis en, en komposit då, som kan vara svår att ta hand om. Men också då, um, om man jämför med... Återvunnet material, det är också någonting som man vill öka inblandningen för att få äh, det mer hållbart, mm. användningen då. Men där kan det ju vara så att du får en högre kvalitet för att bättre kvalitet på en biobaserad. Så ibland så är, om en långlivad produkt till exempel, mm. då kan det vara bättre med en biobaserad. Mm. Eller specifika när man har ute efter vissa egenskaper. Mm. Just det. Men kan jag, alltså nu jag är ju inte expert på plats. Kan jag se om en produkt är gjord på biobaserad plast eller fossilplast eller hur liksom, Hur vet jag det? Behöver jag ens veta det? Nej, jag tänker att du inte <laughs> behöver veta det om du inte vill vara en, en medveten konsument förstås och mm. göra liksom bra val så där, Då kan det ju vara intressant men, men nej man ser ju inte skillnad på Du det är åt i de känna på, på det eller liksom. Nej, då kan nej. se likadana ut. det, det som jag har fått frågor är ju den här sorteringsmärkningen som finns på, på framförallt förpackningar. Men det kan finnas på andra också. Där du har en trekant med en siffra i. Just det. Eh, och där så är siffra sju. Det är liksom övriga plaster. Där du hittar både eh, värstingplaster som man inte alls vill ha. Men också de här eh, bättre alternativen då många fall biobaserad mm. Men eh, biobaserade är fortfarande... Det finns ganska få produkter, så de som säljer biobaserade produkter, de skriver ofta. Mm. Ja, till exempel PLA i den där eh, rutan, och Då vet du att det är biobaserad, i alla fall delvis. Ja. <här> Precis. Men för det för ju oss in på det här: hur sorterar jag biobaserad plast? Är det någon skillnad gentemot? Nej, men om Aha. det är en sån här eh, drop-in-plast, en, en eh, polypropen eller en polyeten eller vad det kan vara som är helt eller delvis gjord av biobaserad råvara, då ska den läggas tillsammans med annan plast. Är det en förpackning då i förpackningsåtervinningen eller är det något, någon annan produkt som du har? Så om kommunen tillhandahåller den typen av, av plastsortering på återvinningscentralen eller så. Men är det då en komposterbar plast eller nedbrytbar plast, då ska den ju faktiskt läggas i förbrännings Alltså ditt övriga avfall, så säga, restavfallspåsen som vi kallar det på avfallsspråk. Mm. Mm. Men, och då kan man tänka, är det vanligt att det sorteras fel? Och, ja. och, och vad händer om jag brinner i helvetet när jag <laughs> lägger det fel? <laughs> Nej man brinner ju aldrig i <laughs> helvete man sorterar fel. Men kanske lite mer här än om man, än, än om man gör fel med plast och är i och sig. men sig. Nej, men det, det ställer ju till det. lägger du och, och Det här är ju riskfyllt att sitta här och säga att, att är du osäker så lägg det i brännbart. För vi vet att det är en stor faktor till varför väldigt mycket plast hamnar i brännbart. För att man inte riktigt vet var man ska lägga det, så, men det brinner i alla fall. Så jag vill inte riktigt säga så, men, men försök i alla fall. Eh, lista ut om det är en nedbrytbar plast. Liksom. Så, så att, ja, om, du, om ursprungsfrågan var, vad behöver jag veta det här? Så kanske du faktiskt behöver veta att det är en nedbrytbar plast så att du lägger den på rätt ställe. Alla annan plast kan du lägga i plaståtervinning. Mm. Ja, lite närmare. Mm, ja, det är bra. <laughs> lite enklare. <laughs> lite enklare. Eh, vi har också pratat om mikroplaster, är det någon skillnad i spridningen? Um. Biobaserat gentemot. Jag känner att vi har ju varit inne på det lite grann, att de hinner ju, eftersom det kan ta så lång tid innan de äm, bryts ner till, äm, till något bättre, så hinner de göra skada. Men och de, det som kan skilja är ju förstås tiden, äm, den tid det tar innan de bryts ner. Så det är Men. den skillnaden. Men det beror också väldigt mycket på betingelserna. Då. Mm. Alltså, betingelser, var, hur, var hamnar den där plasten? Hur, hur är den miljön där den hamnar? Är den sån att den bryts ner snabbare? Eller är den sån att det faktiskt liksom konserverar plasten snarare? Det finns lite skräckförsök med att man har såna här påsar som så man har sänkt ner dem i vatten. Eh, och de har inte bryts ner på flera år. Liksom. Man hissar upp dem någon gång då och kollar. Det beror väldigt mycket på. Däremot hamnar en sån där bio nedbrytbar mikroplastpartikel i något kompostliknande, då kanske den försvinner ganska fort. Precis, men om det är kontakt med, med jord eller mm. under jord. Att där kanske där den ändå ligger still. Man kanske kan säkra att det är kontrollerat mm. hur man använder den. Ja, det leder sig. Inga inga plaster i naturen. Ingen plast i naturen den gäller fortfarande. Ja. Ja. Det är budskapet vi ska hamna mm. eh, Man kan ju återvinna plast, det är bra. Mm. Eh, skiljer det sig någonting? Just man pratar om materialåtervinning? Skulle du kunna gå liksom och skapa system för, för det? Ja, men en, en biobaserad plast som är en dropp drop i en plast som har samma egenskaper eller som är identisk med en vanlig. Där har du ju samma återvinningsmöjligheter, mm. men för de här då som kanske kräver industriell kompostering för att brytas ner, PLA till exempel, där kan man då tänka sig att man har, för den går att återvinna, men då behöver man ju ha mer slutna system. Att man har ett kretslopp som, som tar hand om den. En separat, liksom, separat flöde. Så den möjligheten finns ju. Men det bygger ju på att man tänker efter innan man sätter en produkt på marknaden. Mm. Så att man, så man har det här och, systemet. Och då när du säger återvinna så tänker du på mekanisk återvinning. Nej, men jag tänker på att det ska och, komposteras. Nej, ja, Inte kompostering Nej. tänker jag. Utan Nej. jag tänker på den. För att jag menar i. Om vi tar då Italien till exempel som har industriell kompostering. Där tycker man ju att, att den här PLA är bra. För den kan du bryta ner i industriell kompostering. Det kan vi som sagt inte göra här. Mm. Men, här men den går att, att återvinna eh, med kemisk återvinning till exempel. Men då ska det till ett system. Och det ja, det måste till, till, till ett, ett system. specifika produkter. Mm. I, ja, och ett tillräckligt nej. stort flöde. För ja. det, så man jag kommer ihåg att bara för att någonting är tekniskt möjligt att återvinna. Gäller, här gäller ju alla material faktiskt, inte bara plast. Men det behöver finnas ett tillräckligt stort flöde för att det ska vara lönsamt att samla in det, mm. sortera det, ta hand om det och sen stoppa in det i en ny produkt. Så att, så det, då måste man i sån fall upp i, upp i volym. Mm. Ja, och, och där kan man, om man vill titta på plastforskningsseminariet som vi hade, så pratades det mycket om PLA och kemisk återvinning där också. Mm. Det finns på vår webbplats. Mm. Ehm. Det här kanske också har varit inne på, men vi ställer frågan: När funkar det liksom extra bra med biobaserad plast? Om jag ska ta fram en produkt och så. Vilken liksom produktkategori finns det? Går du säga så ens? Ja, men man måste ju alltid tänka efter före. Vad finns det för behov? Vilken funktion är det man eftersträvar? Och, och även kvalitet. Är det här någonting som ska vara i kontakt med mat? Vad krävs det då? Är det här en produkt som ska vara i närheten av en, en patient? Men biobaserat kan ju vara, alltså det kan ju vara, ge en högre kvalitet. Det kan ge en, en kanske en renare produkt i vissa fall. Men man måste också tänka på eh, råvaran. Hur den, alltså nu, nu blir sid och spår här. Men råvaran för... Um, bioplast. Det blir liksom inte, man måste tänka efter så att den utvinns hållbart att det är ett bra alternativ. Ofta kan ju då återvunnen plast vara ett bättre alternativ i ett material än att man måste um, ha resurser från naturen redan från början. Men sen gjorde du ju ett bra exempel också med biokompositerna. Och det så kan man också tänka lite med biobaserad plast om vi nu lämnar den nedbrytbara delen av. Det, utan bara bio, mm. det biobaserade. Vet man att den här produkten ändå behöver brännas upp, det finns ju sådana exempel i sjukvården kanske, det ska bli något, det blir kontaminerat i riskavfall och så vidare. Då kan det ju vara en bra idé att välja biobaserad råvara för då får du ett biobaserat utsläpp i din förbränning. Så hjälper ju klimat, klimatet på så Precis, sätt. Ja, så det, det kan ju vara en tanke också man kan ha. Men också tänker jag att de här biobaserade plasterna som är återvinningsbara- mm. de behöver vi ju få eftersom vi vill fasa ut de fossila plasterna. Mm. Så att det är ju någonting som man måste satsa på på sikt. Mm. Liksom. Ska vi, ska vi komma framåt så behöver vi vara resurssmartare, vi måste tänka på att öka andel återvinningsmaterial, återbruk men också biobaserat. Så Det är en del av en färdplan framåt. Mm. Mm. Det här är en fråga vi har fått inskicka till oss och den har varit lite inne på. Hur avgör man vad biomassan ska användas till för att ge bäst? effekt, och det så här bränsle, mat, plast mm. och bäst effekt här är väl resurseffektivt? Ja, tänker, kanske. Alltså det där är en jätte jättestor uh, fråga och, och biobaserad plast för, för några år sedan, då, då var det ganska stor konkurrens med livsmedel som som Lena sa, man använde majs och socker liksom så där. och man kan ju fortfarande tänka att man bör ju inte ta åkermark där vi kan odla mat till världens befolkning till, för att göra plast av, utan, men det som håller på att hända då är att man, man utvecklar andra typer av råvaror eller restprodukter från jordbruket och använder det till, till plast. så det, Då kan det vara effektivt. Det pågår också jättemycket forskning från den svenska skogen att ta restprodukter från skogen att, och, göra, och göra plast av. Men som frågan är att vad, hur ska vi veta vad vi ska använda var? den är det, vi har inget svar på det. Här. Vi har inget svar på den tyvärr jag önskar, men det skulle vara jättekul om vi hade det. Men det har vi inte. Ja, ja, eh, och, och det är ganska tydligt att det kommer absolut inte räcka. Alltså det biobaserade uttaget vi kan göra från jorden på totalen kommer ju inte räcka till plast, mat, bygg, alltså allt vi tänker, bensin eller drivmedel. Liksom. Mm. Det, det kommer det inte göra, utan vi måste ju hushålla med det på ett klokt sätt. Och därför blir det också viktigt att vi minskar vår användning av plast till exempel. Mm. Man kan också läsa mer i en rapport som vi har låtit ta fram om råvaror till biobaserad plast. Mm, just det. Så finns den kanske vi kan länka till sen. Ja det kan vi lägga upp, jag kan lägga det i beskrivningen också på mm. Youtube. För, för det är lite så här, vi kanske måste använda, vi vet att du ska använda mindre engångsplast. och här slänger du in en fråga, men då är det lätt att man tänker sig ah, men vi ska inte använda ingångsartiklar i plast. Mm. Ska jag då använda ingångsartiklar i papper, eller trä, eller bambu istället? Nej. Nej. <laughs> det är korta svaret. <laughs> ja. Men alltså, det handlar ju det som vi var inne på alldeles nyss, om, om råvarorna. Där använder du också råvaror som tar resurser från, mm. från naturen. Du kan äventyra biologisk mångfald till exempel genom att ta för mycket av, av skogen mm. eh, eller jordbruket men, men så där handlar det ju om att vi, vi måste få bli resurssmartare. Mm. så därför till, är det användningen ja, ja ja förlåt att jag avbröt <laughs> men därför är det ju lite därför är det ju lite olyckligt att man har just nu lagstiftning som är ganska inriktad på engångsplasten till exempel det skulle ju vara i Sverige, Sverige heter det faktiskt engångsprodukt för och täcker lite lite mer. Liksom för att just att bara byta, det är faktiskt som vi ganska snabbt svarade, det är inte bara bättre. Utan tänk istället, då behöver jag verkligen ett sugrör eller behöver, kan jag ha mer flergångsbestick eller vad det nu är liksom. Göra det lilla, det, det tänker jag att alla som lyssnar hoppas jag kan bidra med det. ta med sig sin egen mugg eller sin ja. egen matlåda när man ska handla takeaway. Ja precis, take ja, och där är grejer på gång också. Mm. Uh, Ja, men jag ska ta en lite specifik eh, inskickad fråga. <laughs> eh, för jag gillar ju kaffe, dricker mycket kaffe och så köper man kaffe av eh, lokala kafferosterier. och De kämpar ju med sitt hållbarhetsarbete. Eh, så där har vi ju fått frågan så här, men, men hur Jag behöver en påse och ha mina kaffebönor i och sälja kaffebönor i. Eh, 100% papper har inte riktigt funkat för håller kanske inte. För det är fräscht för länge. Hur gör man så lite avtryck som möjligt. Ja, det är ju en, en delikat fråga verkligen. Och det, det jättekorta ett svar och tråkiga svaret. Jag säger. Ja, det beror ju på. Det får man liksom räkna på själv. Men när man ska försöka guida lite så tänker jag att vi har varit inne på det också. Så återvinningsbart som möjligt. Då. Så kanske så biobaserat också återvinningsbart som möjligt om vi räknar in papper i den här biobaserade svären också. Eh, kanske går det att ha någonting som är väldigt lätt och intuitivt att plocka isär. Eh, så att man slipper brinna i helfettet om man misslyckas med det. Eh, eller eh, kanske i vissa fall, och nu vågar jag inte svara om det är just för, för kaffet skull, men att det faktiskt är bättre att göra någonting helt i plast. Så att mån och material om du kan så att du slipper den där plocka isär momentet hos kunden. får väldigt mycket är ju att, att det är en blandning av material mm, i de här förpackningarna. Och det ställer jag alltid till det. Så att material som inte går att separera i en förpackning, och det kan också handla om olika plaster som sitter ihop, det eh, behöver vi ju oss bort ifrån eh, väldigt tydligt. Så att alternativ att de går att plocka enkelt, eh, okej. Okay. Mm. Men, men nästan så att man faktiskt kan överväga bara plast om man kan garantera återvinningsbarheten, om då inte bara papper funkar. Men och sen finns det ju varianter där man har fler flerskikt Uh, ja, som börjar komma nu, men att det är flerskikt fast det är olika material. Eller att man med plasten gör den, um, gör den starkare och kanske då funkar bättre för en sån funktion. Mm. Men jag förstår ju, det är ju, det är ju alltid en avvägning. Jag menar, kaffet ska hålla länge. Mm. Och det är ju det så ska vara kvaliteten på innehållet som mm. är funktionen här. Men som sagt... Äh, ja, men alla vill ju dra sitt strå liksom, och, mm. och det finns ju jättemycket att välja på. Förpackningsindustrin mm. mm. lär ju också. Mm. Men, alltså, men det... där har jag också ett tips, för den där typen av frågor har vi fått. Både från de som, som ställer krav som konsument eller som offentlig upphandlare men också de som ska designa en ny produkt. Så det finns en rapport där också som heter äh, Guide för hållbar plastanvändning med underrubriken Kravställande och design. Mm. Så den kan man ju få. För det är ju avvägningar mm. man får göra. Mm. Mm. Så den kan vi tipsa om också. Mm. Ja, det ja, var bra. Eh, en andra fråga jag glömt att ställa. Någonting som ni har glömt att säga. Som ni tänker att det här måste jag komma ihåg. Nej, jag tänker main takeaways, Ingen plast i naturen. Mm. Eh, komposterbar plast eh, komplicerat i Sverige. Eh, konsumenter förstår inte begrepp som bio, bionedbrytbar, biobaserad. Eh, så fundera på vad du behöver, behöver saluföra av det. Det är klart att om du lägger pengar och energi på att du gör en biobaserad plast så vill du också kommunicera det. Eh, och det har man ju all liksom, rätt att göra, naturligtvis. Men, men fundera på hur konsumenten liksom uppfattar det där och kanske behöver lägga till att den här är inte, du ska inte slänga den här eller där eller vad mm. det nu Men också just det här, det som en av anledningarna till att vi, vi vill hålla det här var just den här vilseledande marknadsföringen som mm. förekommer eh, när man då marknadsför den. Om oh, men den här är 100 komposterbar mm. eller att den är eh, bionedbrytbar. Men som, som vi har pratat om idag, att det beror ju på betingelser, förutsättningar. Och det kanske krävs då en industriell kompostering som vi inte har i Sverige. Så mm. därför så, så funkar det ju inte det. Det är ingen fördel i det fallet. Mm. Men för ibland kan det stå komposterbara enligt standard och så är det no ja, några siffror. Ja. Mm. Och då är det oftast då industriell kompostering. Ja. Och det kommer inte jag som konsument att googla på kanske. Nej, utan de flesta mm. tänker ju då. Eh, kanske det värsta: att jag kan slänga den var som helst ut i naturen. Mm. Eh, eller det, det näst värsta: jag kan slänga den i matavfallet hemma. Mm. Eh, för det kallas fortfarande kompost även om det går till, till rötning. Mm. Ja. Mm. Och sen, ni konsumenter som sitter och lyssnar, kanske det här med plastfritt, oftast inte sant. Mm. Mm. Precis. Ja, precis. Det kan vara plastfasta. Mm. Mm. Men, men jag tänker, även om nu kanske vi att man kan låta negativt till biobaserad plast också. Jag tänker det här med kompostering och rötning. Mm. Att det kan ju också komma plaster som, som är faktiskt bättre. Vi vet ju inte vad som kommer. Om det är en, en plast som är kompatibel med rötning, till exempel. Precis. Det vet vi ju inte än. Nej. Så men... att om man lyssnar om fem år, då får man ta det här med nupasalt? Ja, men precis. Mm. <laughs> vi, vi vill ju liksom främja bättre lösningar, ja. inte att det... Nej. Nej, men... och. och... Vi vill ju också säga att alla biobaserade plaster är inte nedbrytbara nej, eller komposterbara, nej. det är liksom inte, det är inte samma sak nej. helt enkelt. Olika. Och det är också så att de som är nedbrytbara och komposterbara behöver för den delen inte vara biobaserade, nej, precis. utan vi har det. Mm. Mm. Så det är ju förvirrat, vi hoppas att vi på något vis har <laughs> rätt ut lite, men vi har kanske i alla fall så här förklarat vad de olika delarna är. Mm. Precis, och det ska inte hamna i naturen. Vi ska inte lägga det i fel kompost. Eh, på naturvårdsverket.se-plast mm. hittar man ju de här rapporterna. och Där hittar man information och det finns lite filmer som man kan titta på om, om plast och plastanvändning. Eh, där finns det också länkar till de seminarium vi har haft. Här, mm. Den kommer här att finnas. Eh, och man kan ju anmäla sig till vår ja, skattlista. Precis. Man ska ju gå med i, i den nationella plastsamordningen. För att den, eller nationella samordningen för en hållbar plastanvändning. För att det är ju ingenting vi gör. Vi samordnar ju som sagt. Utan vi vill ju att aktörer i alla delar av kedjan ska vara med mm. i det här. Mm. Och om man är med i den nationella samordningen så får man ju ett utskick och mm. man får kan få frågan om man vill delta i olika grupper och liknande och ja. mm. faktiskt hjälpa till. Mm. Så det rekommenderar vi att vi signa sign-up för det. Mm. Det gör vi. Är det något annat sista med skick? Ja, men jag tycker att man gärna får titta i färdplanen för jag tycker att det är en bra, bra dokument där, där syns ju också vilken komplexitet det är mm. att vi, vi måste för i färdplanen så finns det fyra effektområden eh, som, som man måste beakta allihopa. Det ena är ju resurssmart användning och det andra är val av material och produktionsmetod som man måste också beakta. Mm. Och sen har vi eh, att återvinning måste bli högkvalitativ, att den ska ge värde och liksom, att man inte ska tappa. Och det sista eh, handlar ju om att man inte ska skrappa ner, att inte ja. tillföra mikroplast och skräp i naturen så alla de fyra effektområdena är ju jätteviktiga. Mm. Jo, färdplanen är, eh, för är förlåtandevis lätt att ta till sig, lätt att läsa, det är ingen superkrångligt dokument Nej. även om det är komplext så är det ju mm. fortfarande inte, liksom, det är inte svårt att förstå när man väl sätter sig in i det. Nej men också och så sen som, som resurssmart användning då där vi vill se ett skifte bort från engångs mer cirkulär, mm. mer återbruk. Det blir ganska tydligt vad, vad, vilken riktning man vill ha. Mm. Det kan man ju tänka på som konsument också. Ja precis. Mm. Så, och även då jobbar man med plast på något sätt så har man ju nytta av färplanen. Mm. Det hoppas vi. Ja och vi vill ju också sätta har ni nytta av det så får ni inte gärna höra av er och berätta. Mm. Det gäller ju generellt, att man får jättegärna för höra av sig. Ja, precis. Mm. Med, med stora och små undringar, förslag, funderingar. Och gärna förslag på om det är något fler av den här typen av om man vill. Absolut. Mm. Mm. Om det är något man vill veta mer om. Mm. Mm. Ja, men då tackar vi väl för idag. Mm. Mm. Tack. tack tack. för att tack. ni var med och tack för att ni tittade och lyssnade. Och det här finns att titta igen, <laughs> om ni vill det. Yep. Tack för det. Tack för det.